ايه اه اه وياك اه اه اه اه اه اه اه يلا يا عروسه يلا يا عروسه رايح الفرح يلا باي رايح الفرح خلي الكرم يلا بتدي جميله عايزك تجري على نفسك I want to ha ha! You see that look? It's a good,